Živjo, moje ime je Sašo in pravkar sem se pridružil Lidlovi ekipi ustvarjalcev kulinaričnih vsebin. Hey! Dobro spog Mogoče me nekateri poznate iz Masterchefa, ali pa iz kulinaričnih, spletnih strani pikasi in pikasi, kar pa jaz res upam je, da ima kdo izmed vas doma kakšno mojo kuharsko knjigo. Pa tako ne na policiji, ampak a več, na pultu pomazano z marmelado to z tem. Za menoj je že več kot 12 let raziskovanja kulinarike in naj ne vam nekaj povem. Res ful rad jem, še vse od <laughs> Ok, ampak zdaj pa dost heca. Dobrodošli v Sladki akademiji. Dvakrat na mesec se bomo skupaj podružili in ustvarjali sladke dobrote. Pogledali si bomo tako preproste tehnike, kot tiste malce bolj zahtevne slašičarske tehnike. Skupaj si bomo pogledali tudi veliko preverenih receptov in se nasplošno veli Dobrodošli v prvi epizodi Sladke akademije. Danes ustvarjamo puhast vanilijev biskvit. Recept za ta biskvit sem že kar nekaj let nazaj našel na internetu. Mal sem ga testiral, mal prilagodil po svoje. Zdaj imam zapisano točno tako različico, za katero vem, da bo vedno delovala. In to želim podeliti danes z vami. In ne vam nekaj povem, jaz nisem profesionalni slažčečar, ampak sem res velik ljubitelj peke. Z vami bom z veseljem podelil vse izkušnje, ki sem jih nabral skozi leta. Mislim, da se bomo skupaj vsi ogromno naučili. Zato vas vabim, da skupaj kakšno spečemo in seveda kakšno rečemo. Spodaj v komentarju, seveda. No, gremo zdaj pečti. Preden začnemo s peko, je dobro, da si pripravimo vse sestavine. Mimo grade zapisane jih imate spodaj v opisu tega videa. Jajca, mleko in ostale sestavine, ki hranimo v hladilniku, je dobro, da so ogrete na sobno temperaturo, preden začnemo pripravljati biskvit. To lahko tudi malce pohitrimo. Recimo, jaz sicer jajca dam za kakšno uro, prej ven iz da se segrejo, ampak lahko jih pa tudi namočimo v mlačno vodo za nekaj minut in se bodo ravno prav segrela, da se bodo fino ogrela na sobno temperaturo. Mleko pa preprosto pogrejemo v mikrovalovni pečici ali na štedilniku. Pred peko je vedno dobro, da si pripravimo tudi mizen plas. To preprosto pomeni to, da pogledamo, katere sestavine potrebujemo in kot rečeno, nekatere tudi se nasobno na sobno temperaturo. Potem jih moramo pa še odmeriti, tako da bodo vse pri roki točno takrat, ko jih bomo potrebovali. Pripravimo si tudi tortne obroče. Lahko pa vzamemo tudi pekač za torte z odstranljivim dnom. Zdaj si pa dejmo pogledati, kako tale obroč Spremeniti s pomočjo peki papirja v čudovit tortni obroč. Papir za peko po potrebi obrežemo tako, da ob straneh nimamo preveč odvečnega materiala. Na to ga pričnemo zavijati v pekača. Prvi vogal zavihamo na vzgor in ga pritisnemo ob rom. S prsti ves čas pritiskamo papir ob pekač, da bo vse skupaj zavito čim bolj tesno. Na točki, ko se nam papir začne omikati od roba pekača, ga prepognemo, ponovno zavihamo in pritisnemo ob rob. Postopek ponavljamo okoli celotnega pekača. Vmes pa vs čas pazimo, da je papir čim bolj napet. Zaključek papirja še enkrat prepognemo, ga nekoliko napnemo in zavijemo ob rob pekača. Tako, na takšen način lahko preprost obroč za torto zavijemo s papirjem za peko in dodamo dno, kamor bomo sedaj lahko ulili biskvit. Zdaj večina pekačev pride že z fiksnim dnom. Jaz se rad uporabljam sicer te odprte obroče, zato ker so res vse stransko uporabni. Dobri so tudi za muz torte, za pite in za marsikatero stvar pri peki. Vse, kar je ostalo, je še, da pekač preprosto namastimo. Jaz imam zelo rad tale sprej. Lahko pa uporabimo tudi olje ali pa maslo. Ta sprej je fin, zato ker se najbolj enakomerno. Pa sporedi. Zdaj je prišel čas, da se lotimo stepanja beljakov. Ti bodo poskrbeli v glavni meri zato da bo naš biskvit res, res puhast. Zdaj pri beljakih je pomembno to, da kadar jih stepamo, jih stepamo v res čisti skledi, nobenih ne sme biti noter, na takšen način bomo dobili čvrsto meringo. Pomembno je tudi to, da uporabimo stekleno, keramično ali pa kovinsko skledo za stepanje beljakov. Pa jajca mora biti fajn sveža. Beljake najprej stepamo počasi in na te točki še ne dodajamo sladkorja. Šele, ko se bodo beljaki pričeli peniti, bomo povečali hitrost še stepali in šele na to začnemo dodajati sladkor. Na takšen način bodo najbolj stabilni in naš beskvit bo res držal svojo strukturo. Ko beljaki pričnejo tvoriti rahle vrhove, pričnemo postopoma dodajati sladkor. Vmes vse čas stepamo. Beljake stepamo še približno 5 minut. Takole je s pripravo naše meringe, smo zaključili. Stepli smo jo do mehkih vrhov, to izgleda takole, preverimo preprosto, potegnemo ven metlico in ko imamo tako špičko se more malo dol povesiti. Je pa tukaj tako, da je bolj, bolj vrstno meringo narediti, kot pa preveč mehko. Pa dejmo nadaljevat. Meringa je zdaj v skledi, sedaj je pa čas, da vzamemo ormenjake in jih ražvrkljamo z vilicami ali takšno lustno, mejhno metlico. Takole, remenjake bomo potem postopoma umešali nežno v tole meringo. Zato je najbolje uporabiti lopatko oziroma špatolo, kot jaz rečem. Pa drug še tudi. In uh, umešavamo pa s takimi s nežnimi krožnimi gibi. ste takoj videli. In namen teh gibov pa je, da izbijemo čim manj zraka iz te meringe. To je zdaj od naprej naša Ključna beseda, čimanj zraka ven iz biskvita. Tako v eni dveh rundah ga dodamo, naj vsega naenkrat, ker se tako pač preprosto lepše poveže. Takole gremo v spodaj, do dna in dvignemo gor. Poskusimo ne tlačiti sestavin med tem, ko mešamo. Previdno in počasi in in naš biskvit bo res popoln. Pri mešanju smo pozorni, da res zajamemo vse sestavine tudi iz takole, sten in iz dna. Tako da se res vse lepo poveže. Krožni gibi in potrpljenje. Čas je, da se gremo pečico, tako da bo dobro ogreta, ko bomo imeli biskvit pripravljen. Mi bomo biskvit pekli najprej na nižji temperaturi, to je 150 celzija, Potem proti koncu peke bomo pa temperaturo dvignili na 170 in pekli še par minut takole. Tukaj imamo zdaj beljake, jajca, sladkor se je pripravljeno, da dodamo še moko. 120 g moke presejemo direkt v biskvit. Vedno je fino presejati moko, zato ker jo s tem prezračimo, zrahljamo. Poleg tega se bodo pa se stevine še laže povezale. Katero moko porabiti? Jaz imam kar tole. Pšenično, belo moko, gladka tip 500. Kar je pri moki za biskvite pomembno, je to, koliko ima dejansko osebnosti beljakovin, torej glutena. Tale moka ima slabih 10 odstotkov, kar je ravno prav. Več kot je glutena, bolj bo žvečljivo testo, bolj bo tako elastično, tega ne želimo pri biskvitih. Tudi moko bomo začeli dodajati postopoma, ne bomo vse naenkrat umešali. Takole nekaj polovico, mislim, Torej pa treh rundah, recimo takole, presemo. To vedno tako fino zgleda, tale moka, kada kasnega. In sedaj z enakimi gibi kot prej, nežno, krožno in počasi umešamo moko v biskvit. Šele ko imamo tole v popolnoma povezano, bomo to dali naslednjo dozo moke. Smo pa skoraj tam. Naš biskvit za enostaven, puha z vaniljo biskvit je že praktično pripravljen. Oh, pa pa še kakšno torto z tega naredimo. <laughs> Dodamo še ostalo moko in jo nežno umešamo. če bi želeli pripraviti temni biskvit, bi 30 gramov moke preprosto nadomestili s 30 grammi temnega kakava. Naše sestavine so zdaj vse povezane in čas je da dodamo še zadnje tekočine. Tule imam 40 ml mleka segretega na sobno temperaturo, 30 gramov olja, sončnično olje imamo. Lahko bi uporabili tudi kakšno drugo olje, če bi želeli se poigrati z okusi. Recimo olivno se super obnese v kakšnih kolačih ali pa tudi v biskvitih, ampak mi danes delamo vanilje v biskvit. Kole malo pomešamo in dodamo še pol žličke vaniljevega ekstrakta. Jaz naraj pečem kar za ekstraktom. Sicer pa je fino tudi, če uporabimo tudi, kar se seveda cel vanilijev strok. In dodamo noter semena vanilje, Evo. Tako damo to vnoter. Lahko bi dodali tudi žličko vanilije, če bi mogoče želeli še močnejši okus po vanilije, ampak tole je ravno prav. Tole preprosto premešamo na hitro, tako da se poveže in kar vse vlijemo v našo maso za biskvit. Zdaj pa še enkrat nežel premešamo. Pa smo pa še skoraj tam. Res izgleda super le masa in kar je najboljše pri tem biskvitu, pri tem receptu je to, da skoraj vedno prije pa polno ma raven biskvit. Ne bomo imeli te kapice odvečne, ki jo je ponovadi treba obrezati. Masa za biskvit je narejena, izgleda takole, malce je takoča. Če vidite kakšno manjšo grudico, Notri je to možno, da je beljak, v tem primeru ni noben problem, ker se bo lepo vse stopil v pečici. Sedaj vzamemo naš pripravljen obroč, naš pekač za torte, 20 cm pekač, na oljenje že, takole ga postavimo na pekač in biskvit ulijemo vano. Če se takole kaj obrobih pekača, oziroma naše sklede za soši, jaz tega ne postrgam noter, zato ker je preprosto potem res kakšna grudica v biskvitu. Takole. V tem primeru res ni treba čist vsega ga postrgati. Biskvit preprosto sam takole mečken potresemo, ne točimo ven zračnih mehučkov, ampak samo, da ga zravnamo. In sedaj grejo pečico. pečemo na 150 stopinj 35 do 40 minut. Potem na koncu bomo pa dvignali temperaturo na 170 in ga pekli še 5 minut. Pečemo 35 minut pri 150 stopinjah Celzija. Na to temperaturo dvignemo na 170 in pečemo še 5 minut. Uh, naš biskvit je končno pečen, zgleda fantastično, jaz sem zelo vesel za rezultatom. Sedaj ga preprosto, preden seveda, ga prestavimo prestavimo iz obroča, ga prestavimo takole na rešetko. In pustimo nekaj minut, tako da se ohladi, potem ga bomo pa še vnozel in iz njega kaj naredili. Zdaj, ta biskvit je super, kar tako, če želimo ga uporabiti za preproste torte, prvi dan je najbolj sočen, tudi naslednji dan bo še v redu. Fajn je pa tudi, če ga namočimo s kakšnim sladkornim sirupom z dodatnimi okusi, recimo vanilja, citrusi, kakšna tonka, vse te zadeve bi bile zelo zanimive in mu dodamo še dodatne okuse. Zdaj tole malce počakamo, potem pa nadaljujemo. U, naš biskvit je zdaj že rahlo ohlejen. Takole, sam ena fotka za na Instagram. Zdaj pa trenutek resnice. Poglejmo, to je dvignemo. Bo šlo? Ne bo šlo. Bo treba odvit. Bo treba odvit, ampak tale biskvit. O. Takole. Ja, aksi dovita izgleda kaj naj rečem. Poglejte kako je raven. Če bi se vam slučajno zgodilo, da bi imeli kakšno kapico, recimo, če ni kapica prevelika, lahko biskvit tudi tako le zamete, da se bo zelo lepo odlepo od peki papirja in ga, ko je še to porahlo, postavite takole na glavo. Tu vam vidite takole. Ga postavite na glavo in pustite, da gravitacija naredi svoje in ga bo rahlo zravnala. Mi imamo pa tukaj le praktično popoln vaniljev biskvit. Zdaj pa temu narezti z njim eno preprosto torto. Ohlajen biskvit prestavimo na stojalo za torto. Na namažemo jagodno marmelado. Če razporedimo rezine svežih jagod, Se skupaj prekrijemo mešanico stepene smetene in maskarponeja. In zaključimo še z nekaj svežimi jagodami. To je to. No, pa smo prišli do konca prve epizode Sladke akademije. Pripravili smo krasen puha z vaniljev biskvit, ki je res dobro uspel. Jaz upam, da boste ta recept poskusili kdaj, ker je res zanesljiv in čist, čist vedno rata. Poleg tega smo pa naredili še preprosto jagodno torto iz njega. Spodaj v komentarni pa zapište, kakšne torte pa vi na raje pečete. To je pa to. Se vidimo v naslednji epizodi. Lep dan vam želim in mm, dober tek. Moje mene je Sašo to je moj <laughs> masterclass. klas. se, te grimo ker